будь ласка, як для вас особисто розпочалась війна? Ну, напевно, як для більшості. Прокинулася я від вибухів, зрозуміла, і вони були дуже чутні. Ну, скажімо так, я з родини військових, тому я одразу зрозуміла, що це за прильоти, і зрозуміла, що це на наш аеродром. Вот. Ну, напевно, шок, як і усіх. Питання, що робити далі. Зневіра, що цього не може бути. Да, Музик не хотів це вірити. Проте поїхали на роботу, провели нараду для нас. Ми проговорили основні питання. Ну, і зрозуміло, що потім була зустріч з колективом, де ми окреслили основні питання те, що головне завдання для нас сьогодні – це евакуація дітей, які знаходяться на піклуванні держави. Це було саме головне питання, де це 300... 62 дитини, які діти сироти, які знаходяться в наших інтернатах, діти, які мають перелік певних хвороб, це діти, позбавлені батьківського опікування і так далі. Ну, от, треба було в перші дні вирішити питання, куди вони поїдуть, як вони поїдуть, з ким вони поїдуть і як воно буде далі. Тому самі в перші дні це була дуже така серйозна робота. Чи є, чи можна говорити? Про цифри, скільки саме дітей або ж і вчителів виїхали за кордон? Ну я знаю, що за кордон виїхало 12 тисяч чимось дітей і близько тисячі педагогів. Це ті, хто сьогодні перебуває за кордоном офіційно. От зрозуміла, що ця цифра постійно плаває і плаває вона через те, що зараз багато повертається назад. І е, разом зі своїми дітьми, і навіть сама я, от, незважаючи на те, що постійно йдуть заклики про те, щоб краще на сьогодні виїхати з Миколаєва або не повертатися, я бачу зараз в місті багато дітей, я бачу там і не тільки в місті. От, тобто, ну, люди повертаються, тому цифра дуже плаваюча. Тим більше, що деякі приїжджають просто і за кордони, і залишаються в західних областях, де теж вони організовують той же навчальний процес. Плюс у нас вчителі школи, яких знаходяться на тимчасово окупованій території, вони виїхали і організували навчальний процес. І разом зі своїми учнями, тими, хто не перебуває в, окуп... в окупації, тому що ви повинні розуміти, що там немає для цього, цього умов, там глушиться повністю зв'язок, і діти, які там знаходяться, які вчителі просто фізично не можуть організувати дистанційне навчання, немає світла, ну, зрозуміло, що немає інтернету. Ну і психологічно це надзвичайно важко, коли ти сидиш в укритті, на тебе гупає, зрозуміло, що тут не йде навчання. А всі з розумінням ставляться до цього процесу і, ну, от максимально намагаються створити умови для того, щоб ці діти потім все ж таки опанували всю цю програму, хоча я зразу хочу сказати, що тут потрібна буде робота психологів робота психологів і для вчителів, і для дітей, які бували, перебувають от на сьогодні в тимчасовій окупації або в зоні бойових дій. Ви знаєте, бувають такі випадки, коли діти просто не спілкуються, тобто от вони виїжджають, їм потрібен певний час, щоб вони просто почали говорити. Фізично, Фі пси да, психологічно таке, що діти просто не спілкуються. Не тому, що не можуть, а тому, що вони перебувають, ну як кажуть, в якомусь ступорі. У цей час він повинен пройти і тут треба з психологами працювати. Ви казали про те, що діти, які виїжджали за кордоном, вони вступали в тамтежнів в навчальні заклади. А чи обов'язково це було? А, діти, які виїхали за кордон. Я дуже вдячна всім нашим партнерам. Тому що дійсно були створені от, от найсприятливіші умови для того, щоб наші діти дуже швидко е, могли е, ну влитися в ці колективи і могли подовжити своє навчання. Зрозуміло, що це були різні програми, зрозуміло, що це були різні класи, це інше абсолютне оточення, це мовне середовище. В той же час всім надавалася така можливість, діти пішли до дитячих садочків, діти пішли до шкіл, були такі діти, їх дуже багато, які, батьки яких вирішили, що діти не будуть ходити до тих шкіл, бо вони будуть повертатися і вони залишилися на дистанційному навчанні зі своїми вчителями. Причому тут, ну, знов-таки, всі умови створювалися. Можливо, можна було навчатися тільки в одній школі наприклад, в Польщі, да? не навчатися дистанційно. Можна було навчатися дистанційно в Україні, не навчатися в Польщі. Можна було е, навчатися і там, і там, і у нас таких випадків теж багато, коли дитина відвідує навчальний заклад, але потім бере завдання у вчителя, виконує їх для того, щоб пановувати програму. Таким чином, е, от, от, при організації такого змішаного навчання, ми можемо сьогодні констатувати факт, що практично всі діти у нас були охоплені навчанням. Плюс, значить, сьогодні запрацювали дві дуже такі потужні платформи, це всеукраїнські платформи «Навчання без меж», де розміщені уроки з 5 по 11 клас, включно відеоуроки, і вони є як в інтернет-середовищі, так і на каналах. А чи були такі діти, які взагалі не виходили на зв'язок, ані з вчителями, ані з вчителями? Були такі, були такі. На жаль, такі випадки завжди є, тому що країни різні, куди виїхали. Є ті, хто виїхав в Аргентину, є виїхав хто в Австралію, там у кого родичі. Є, ну, скажімо так, не зовсім свідомі батьки, на жаль, такі теж є у нас. Поодинокі випадки, але вони є. От, знаходимо, шукаємо розшукують вчителі з тим, щоб все ж таки визначитися і допомогти дітям закінчити навчальний рік і подовжувати далі навчання саме з українськими програмами. Чи можна якось отримати якийсь документ, щоб вони проходили там навчання? І чи потрібно його надавати в свій навчальний заклад, в свою школу, в Миколаївську школу, щоб підтвердити, що ось я закінчив школу? Ні, на сьогодні такого не треба. Значить, документ можуть виписати в будь-якій школі, де навчалася дитина, зазначити її результати. Але такого, щоб сьогодні обов'язково треба було подавати документи – ні. Дітей оцінювали по тим матеріалам, як, ну, по тим Результатам, які вони показували. Ви знаєте, що державна підсумкова атестація цього року була скасована саме через те, що її не можна було організувати. І тому вчителям була надана автономія, щоб вони мали можливість оцінити дітей забуті. Це могло бути просто опитування, це могли бути якісь певні роботи, це могли бути певні звіти. Зараз миколаївські випускники можуть долучитися до муль мультипредметного тесту ЗНО онлайн. Чи можливо зараз нашим випускникам долучитися до нього, тобто не тільки місто Миколаєва, а й всієї Миколаївської області. Дивіться, національний мультимедійний тест не онлайн, він проходиться тільки очно, стаціонарно. Це обов'язкова умова. На сьогодні закінчився період, коли на основну сесію відбулася реєстрація. Всі е, учні, випускники, хто хотів, і, або е, ну, вже почав реєструватися там з 1 лютого е, і зареєструвався на ЗНО, вони перереєструвалися на цей національний мультимедійний тест. А міністерство підійшло дуже серйозно до цього. Значить, е, там 60 питань, 20 питань – це українська мова не література, а суто українська мова, 20 питань з математики і 20 питань з історії України. Проходити його треба тільки очно і тільки в спеціально визначених пунктах. Миколаївська область свій час подала всі ті пункти, які були обрані, як там був ряд вимог, але питання щодо визначення пунктів приймається не тут, а приймається в Києві на дуже високому рівні. Рядом, як кажуть, там є військові, які так само дивляться на те, наскільки безпечно буде дітям проходити такий тест. Тому для нас ну, десь було несподіванка, за Миколаєв не було несподіванка, що всі наші пункти вилучили з цього наказу. Трошки несподіванка була по місту Вознесенську, де ми знаємо, що більш-менш на сьогодні спокійно. Це зрозуміла Баштанська громада, це зрозуміло Розуміло, що Снігурівська громада, вони випали у нас із цього тесту, з цього переліку. Значить, після того, як сьогодні діти обрали для себе пункти, а дітям було рекомендовано, щоб вони обирали ті пункти, які знаходяться поруч. Ну, найближче, наприклад, з міста Миколаєва, це там Коблева, це там Нова Одеса. І дійсно, тим, хто захоче складати тест, прийдеться виїжджати і прийдеться складати тест саме на тих пунктах. Дуже така ретельна інструкція у нас. У нас практично щодня проводяться наради. Я вам хочу сказати, що постій... не то, що постійно міняється пункт, а постійно додаються якісь пункти. Тест буде не раніше, там, 12 липня, тому зрозуміло, що час ще є, ще буде визначено. Ви знаєте, що ну, дізна для громади, ви повинні розуміти, що це, якщо маленька громада, от одна дитина вибирає, що вона складає в одному місці, друга в другому, третя в третьому. Зрозуміло, що громаді Організувати, вчасно підвіз в усі три місця, або не три, або чотири-п'ять, це дуже складний процес, це транспорт, це пальне, це супроводжуючий таке інше. Тому, ну, от, як я сьогодні чула, що вже ведуться розмови, що це буде покладено на батьків. Хоча в місті Миколаєві таких будуть, зрозуміло, що більше, тому я так планую, що все ж таки тут буде планово вести дітей. А, значить, а, якщо дитина з якоїсь з якогось причини сьогодні не зареєструвалася не треба перейматися цим значить, а, зараз вже розпочата а, реєстрація на другу сесію яка відбуватиметься в серпні і буде ще додаткова, вона буде проходити в вересні місяці тобто три сесії якщо з якихось причин ну, наприклад діти поїхали або, не дай Боже, в цей час іде обстріл. Діти вчасно не змогли виїхати з того ж самого Миколаєва і не змогли вчасно дістатися і пройти тест. Значить, вони тут же перереєструються і складають в інший час. Максимально сьогодні Міністерство от все докладає зусиль для того, щоб абсолютно всі діти, хто виявив бажання, пройшли цей тест і мали можливість вступати до вищих навчальних закладів. А як щодо дітей, які знаходяться на окупованій території? Ну, на жаль, окуповані на, території. На, жаль, на жаль, вони не зможуть здавати онлайн, це вимога така. На жаль, якщо вони не зможуть виїхати, а ви розумієте, що як кажуть, якщо дали б зелений коридор, то питань би не було. Приїхали б, забрали і вивезли б дітей. Тут, тут, тут повірте мені, все для цього було зроблено. Якщо буде така можливість, значить, діти будуть складати. Якщо ні, значить, даже розглядається можливість, якщо в цей час ці території будуть звільнені, то буде розглядатися в вищих навчальних закладах вже можливість вступу цих дітей, ну, наприклад, до кінця першої сесії. А як щодо о, отримання документів, щодо uh -huh. про здобуту освіту і для тимчасово окупованих територій, і для територій, які постійно під обстрілом uh -huh. це Теж дуже, от, буквально 9 червня було підписано порядок видачі документів, де дуже ретельно прописаний весь механізм, як воно все буде відбуватися. Після того, як значить, пані «Інфосервіс» будуть доставлені документи. На сьогодні визначено, що, наприклад, якщо в певному пункті, ну, скажімо так, зруйнована школа або школа знаходиться е на території, де окупація, е визначається заклад, де будуть знаходитися документи цих дітей. Це доводиться до відома батьків дітей. Ці документи будуть лежати там ну, не менше трьох років, зберігатися для того, щоб будь-який час можна було зробити. Якщо батьки, наприклад, дитини знаходяться за кордоном або ну, разом з дитиною, подається письмовий запит, все це доступ в інтернеті є, подається запит, в якому що просимо надіслати документи туди туди Ну, а потім йде дуже така достатньо тривала процедура. От, так як всі документи є, то для вступа це, ну, даже… Скажімо так, якщо вони пізніше прийдуть, ніж вступна компанія, то однозначно ксерокопію цих документів вже будуть на руках. Тобто, ну, і вони будуть в електронному вигляді надсилатися. Ви, до речі, згадали про пошкоджені школи, зруйновані школи. Скільки таких навчальних закладів в Мукуваївській області? Ну, на сьогодні у нас, мають, ну, скажімо так, певні ступені руйнації – це 196. От ми подавали останній раз на Мінекономію. Але м, загальна цифра, ну, ми називаємо сьогодні 210, тому що сюди входять ще й інші заклади, окрім навчальних, але теж а, які є, ну, наприклад, інклюзивні ресурсні центри. Да, ми знаємо, що там в ну, Бузі був розбищений повністю. Як це все відновлювати після цього? Чи де шукати кошти на відновлення? А, так, сьогодні створена робоча комісія, вони створені абсолютно в усіх областях. Сьогодні є е, бланки, акти обстеження, періоди, е, що ми повинні зробити, коли ми повинні зробити, ми починаємо над цим працювати. До 1 вересня, як сказав е, міністр освіти Сергій Шкарлєт, е, всі діти повинні з 1 вересня сісти за парти. Зрозуміло, якщо це буде зона бойових дій або е, тим що окупована територія, це не вийде, всі інші будуть працювати. От, для цього потрібно всі заклади привести до ладу. Тому сьогодні ми Визначаємо, ну, самі громади визначають, що де потрібно, на яку суму це обходиться. Є певне розуміння, звідки будуть йти на це гроші. Ну, але ви самі розумієте, да, що зараз, наприклад, відновлювати заклад на який от, в громаді які постійно гатять, або відновити з нуля заклад, це неможливо. Ми сьогодні, ви знаєте, живемо так, мріємо про майбутнє, але живемо сьогоднішнім днем. Якщо сьогодні прилетіла, розбив повністю заклад, значить, на жаль, ми його викреслюємо і вписуємо, як кажуть, в іншу колонку, яке буде на після війни. Якщо в закладі все нормально, то або навпаки, він повинен був у свій час бути оптимізованим, а тепер це залишається ледве не єдиний заклад. В тій же самій територіальній громаді зрозуміло, що на нього буде покладено основне навантаження, будуть там зроблені відповідні ремонти, будуть зроблені відповідні там добудови, саме для того, щоб можна було розпочати навчальний процес. Ви до речі сказали про перше вересня, згадали, що першого вересня мають всі діти сісти за парки. Яка ситуація зараз на Миколаївщині з першокласниками? Чи записуються батьки? Записуються батьки сьогодні, да, подаються заяви. Я не скажу, що цей процес масовий, але він є, він триває, він буде ще тривати. Тим більше, знов-таки, ви розумієте, що сьогодні у нас тимчасово переміщені є особи, які їдуть, наприклад, з той же самої Снігурівки, з той же самої там, Шевченкова, з інших сіл, де постійно гатять з усіх артилерійських видів зброї, і вони могли бути записані в одному закладі, зараз вони записуються в інший заклад, і може статися так, що до серпня місяця вони ще десь запишуться. В той же час запис іде... Той же час сьогодні, значить, дано завдання всі класні керівники е е телефонують е батькам своїх учнів або самим учням з тим, щоб визначитися, які у них плани в Миколаївській області. Як завершився навчальний процес е і в який спосіб саме завершився? В Миколаївській області на сьогодні 95% шкіл закінчили. Я хочу нагадати, що цього року кожній школі була надана автономія з тим, щоб педагогічна рада самостійно вирішила, наскільки вони пройшли всі програми, скільки було зроблено всіх необхідних видів робіт. І після цього було прийнято рішення про завершення навчального процесу. Ну, ті школи, які в свій час призупиняли процес, вони зараз закінчують. Їх буквально там десь кілька в нас залишилося на зільнених, скажімо так, територіях. От. Цього року так само проводилося опитування, знов нагадую про те, що державна підсумкова атестація була скасована і в 4 класі, і в 9, і в 11. А, але ну, на сьогодні ми вважаємо, що практично процес уже ми завершили навчальний рік. Максимально, знов таки, для того, було все створено для того, щоб діти опанували з одного боку матеріалу, з іншого боку, ну, були безпеці. Ну, таки, безпека, безпека, безпека. Міністерство освіти анонсувало зміну в навчальній програмі. Чого це торкнеться, як буде саме вона змінена і на чому будуть зроблені акценти? Ну, нова програма, вона розробляється зараз для всіх класів, переглядаються програми. В основному це торкнеться історії України, в основному це торкнеться зарубіжної літератури, буде підсилена національно-патріотичне виховання складова, вона дуже важлива, і ми тепер це, це розуміємо. Треба абсолютно спокійно ставитися до цього процесу, тому що дітям буде надана можливість ознайомитися з, ну, скажімо так, з шедеврами, які сьогодні написані, але ми їх ніколи не вивчали в школах. З країн ЄС там теж дуже багато таких творів, яких вивчає весь світ, але ми чогось про них не знали. Да, будуть ставлені ці твори і діти будуть мати можливість. А в принципі, ви знаєте, я вам хочу сказати, що наші діти сьогодні не мають ніяких меж для того, щоб знайомитися з будь-якою літературою. Батьки, як завжди, вони мають можливість в тому ж самому гуглі взяти в будь-яку книжку і разом з дитиною прочитати той твір, який вони, на їхню думку, вважають, є обов'язковою для розвитку їхньої дитини. А щодо російських авторів? Чи будуть вони виключені повністю чи, можливо, частково? Повністю вони не будуть виключені, вони будуть виключені частково. Ой, ви знаєте, це дуже складний процес, в якому плані? Ну, скажімо так, ті, хто напав нам нас, да, ті, хто веде сьогодні агресію, напевно, дуже добре вчили літературу, але чи врятувала нас – це від цього. Тому можна дуже багато про це говорити. Як я вже сказала, частка саме на літературу, на шедеври літератури наших от друзів з країн ЄС, дійсно ця частка буде підсилена. Ну і, як я сказала, це національно-патріотичне виховання, яке виявилося дійсно дуже важливим. Я можу сказати, що у нас наші діти – це дійсно патріоти, з ними треба поспілкуватися, з ними треба, от, як кажуть… Трошки поговорити стосовно того, що вони відчувають, як вони відчувають, вони українці, вони народилися в Україні, вони нічого іншого не розуміють, і вони себе просто ототожнюють з України. Основні підсумки цих більше, ніж ста днів війни особисто для вас. Що було зроблено, чи правильними? правильними були ці кроки, і що хотілося б ще зробити, щоб покращити ситуацію або в навчальних закладах, або в навчальному процесі, або для дітей? Ми зараз перелаштовуємося. Таким чином ми розуміємо те, що нам випала така участь, і ми повинні з цим впоратися. Нам треба допомогти дітям, нам треба виховати справжніх громадян України, нам треба створити для них максимально сприятливі умови для того, щоб вони навчалися. Нам необхідно сьогодні зберегти нашу професійно-технічну освіту. Нам обов'язково треба зберегти сьогодні нашу передфахову вищу освіту, вищу освіту однозначно, тому що е, наші фахівці, наші науковці, вони прийняті в усьому світі, їх визнають, і дійсно вони дуже багато е, можуть внести в розвиток, взагалі, цивілізації. Е, ну і е, це захист дітей, які сьогодні, на жаль, залишилися без батьків і на, попадуть під піклування держави, для них так само. Це дуже серйозна психологічна робота, робота психологів. Сьогодні цю частку просто необхідно буде піднімати. І ми сьогодні вже звертаємося до міністерства з тим, щоб штати, ну, штатний розпис певних от, посади були введені в тих закладах, в яких сьогодні не введений психологів, щоб вони обов'язково, як в... В... Передфахової... передфахова вища освіта, це техніку колись, да? колись же, там, наприклад, немає ставки психолога, але ми порозуміємо, що сьогодні це треба. Ну, от, ну і... і працювати.